بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت جاي اشرح النهارده معادله ليفت المعادله دي انت بتقدر تستخدمها لو انت مثلا عايز تجيب القيمه اللي موجوده دي في على الشمال اللي هي ال1001 دي مثلا تعال نخليها مثلا هنا 1002 اهو كده كده احنا بقى دلوقتي ايه عايز افصل الخمس ارقام دول فدول بيبقوا ليه طريقه ان انا افصلهم مع عن طريق معادله اسمها لفت. معادله لفت دي انت تقدر تجيبها ازاي بتقول يساوي ال اي ال... ادي ليفت اهي بتدوس تاب خلاص اديك تحدد التيك اس وتدي له الكومه ايه يقول لك تشارز يعني انت عايز يفصل لك كام رقم من على الشمال انت هنا احنا عندنا كام رقم؟ ادي 1 2 3 4 دي خمسه بحط له خمسه هو, هو, هو عمل ايه هنا؟ الاكسل فهم كده ان انت عايز تسحب الخمس ارقام اللي على الشمال ده. دبل كليك هنا بينزل تحت ويخلص لك كل الحاجة لحد آخر السطر كويس فدي شرح المعادلة ببساطة يعني أتمنى أكون قدرت أن أنا أوصل المعلومة كويس للساده الزملاء والناس المهتمين بالإكسل يعني شكرا متنساش لايك وشير ل... للفيديو وسبسكرايب للقناة شكرا